Bra ledare ger bra förutsättningar för att medarbetare och en organisation ska kunna få känna arbetsglädje och ha rätt förutsättningar till att gå vidare och utvecklas. Och för det så måste man träna. Spela match hela tiden, det är okej. Okay, men det finns många förmågor som ledarna har som man hela tiden måste lyfta fram och öva på och träna på. Och det är det vi får göra här. Det har varit eh, riktigt eh, roliga dagar. Ja. Tycker jag. Och Framförallt alla övningar vi har fått göra där vi har fått testa att prata på olika sätt och ställa frågor på olika sätt har varit väldigt bra tycker jag. Mm -hmm. ja, Träningen är bra. Det gör färdighet i alla läge. Nej, men det jag har framförallt lärt mig är att jag måste bli ännu bättre på att lyssna och inte vara så snabb. Jag känner att jag bör utvecklas inom samtidigt de här bitarna. Både inom coaching och ge feedback. Jag tycker att jag kan hantera det ganska bra. Tyckte! Mm. Men när jag är med och tränar så känner jag att det finns många bitar som man kan bli bättre på. Men att det är som du säger, lyssna mer tydligt och inte vara så snabb. Mm. Mer direkt. Inte trassla in allting i en bomull. Mer direkt. Ehm, också tydlighet, men också tålamod. Att äh, inte komma med lösningar utan att låta medarbetarna jobba fram lösningar själv. Mm. Ja, jag är lite inne på samma spår. Just det här att äh, inte ta över ansvaret utan äh, ge äh, medarbetarna den möjligheten att själv hitta sin lösning. Äh, och även att äh, våga vara lite mer äh, tuffare i samtal. Mm. Den första träningen tror jag att man tar med sig ungefär som man något helt nytt. En reflektion, vad var det jag lärde mig och hur ska jag kunna omsätta det? Och i och med att vi har fått en så kallad läxa då, att jobba med fyra veckor så tror jag att efter nästa modul så kommer nog det mer märkas. Utan nu blir det mer att vi får träna lite grann utan att det kanske märks. För det är som så är man, får man till sig någonting nytt så vill man ju träna på det innan man kör alldeles för mycket skarpt. Detta är den första av två moduler, varje modul är två dagar. Vi kommer köra inom fyra veckor igen och fram tills dess så får vi lite hemläxa, vilket innebär att alla Chefer och ledare har ju gått samman nu, vi har hört samma sak, det innebär att vi har samma språk, vi kan, vi kan prata om samma sak. Så att under de här veckorna framåt så har vi fått på oss att vi ska träna på olika sätt. Och då tror jag att man tar ganska mycket hjälp av varandra som chefer just för att träna och öva. Eller medarbetare som, som ställer upp helt enkelt, för det här är träning helt enkelt med, med nya förmågor. För det jag fick med mig från den här utbildningen var ett stort engagemang i hela lokalen, alla var med. Och, och det betyder att alla känner att det här är rätt viktigt och det här är bra. En del av ett nya sätt innebär en förändring. Precis som vi gjort en organisationsutveckling. Och precis som vår vardag består av väldigt många olika förändringar. Hela tiden. Att vi förändras och omvärlden förändras. Och det innebär att man får utvecklas och träna sig i sitt ledarskap. För att hitta rätt förmåga. Att utveckla en förmåga som man kanske inte har stimulerat tidigare hos sig själv. Så att jag tror jag vet hur man gör men jag har aldrig testat det. Bara testa